A Vagy Egyesületnek gyanús lett a látványosan megünnepelt járási eselyteremtési programterv. Ezért úgy döntöttünk, hogy belenézzünk a 22 millió forint EU-s támogatásunk programtervbe és a lebonyolítás megvalósítás részleteivel. A programtervről Sajtótájékoztatót tartottunk, de az önkormányzat a lebonyolítás körülményeiről számunkra nem volt hajlandó kiadni dokumentumokat. A TASZ segítségével bepereltük az önkormányzatot. A PER hatására az önkormányzat lehetőséget adott a dokumentumok megtekintésére. Ezekből kiderült, hogy a nyertes cég előre lezsírozott versenyben nyerte el a közbeszerzést, és egy összeolózott, silány, járási esélyteremtő programtervet nyújtott át. Vagy Egyesület továbbra is eltökölt amellett, hogy fényderítsen a gyöngyösi önkormányzat mútyijaira. Legyél aktív polgár! Elkivelünk a a jogaidért! A Társaság a Szabadság Jogokért ügyvédei országszerte elérhetőek!